На сьогоднішній день пройшлося ще тільки півтора місяця з того моменту, як я почала вивчати історію нашої культури, історію нашого українського мистецтва. І хочу вам сказати, що очі мої розкрилося так широко, що, мабуть, через потилуцю вже долізли до п'яти. Я розумію, що не було і немає і не могло бути у нас культури поза війни жодного щасливого життєвого шляху художника, якщо він тільки визнав себе українцем.